Horia Georgescu, e ire la adresa judectoarei care l-a condamnat, cum a fost recuperat de sistem. Fostule Falani, Horia Georgescu, lansează un atac dur la adresa judectoarei Ana Maria Tranc, cea care l-a condamnat în dosarul anor. Georgescu arace sistemul a recuperat-o pe Ana Maria Tranc care a prins un loc cel du la CSM, asta după mai multe scandaluri în care a fost implicat. Judectoarea Ana Maria Trant este un instrument până la capte acest lucru este resepeletit cu un loc cel du la CSM pe o perioadă de trei ani. Din ce aud va lucra la relații cu publicul https2.slash www.csm1909.slash <.ro> și din Casecției pentru Judectori și Este vorba de același judecător care încalc Constituia HTTPS2.0.manialiberaro.0.0.Livia Stancio a zdrobit OPJ, de același judecător pentru care conducerea curii de apel București a statuat, într-un raport oficial comportamentul acestei aperei sociale este motiv de recuzare, în calc dreptul la un proces echitabil prin antepromunarea aspectului inutile de incj, fiind cercetat în prezent de inspecția judiciară http2.slash gazeta de clujero.slash judecatoarea Ana Maria Tran, care slash htp ros/ana-maria-tranca-inspectia-judiciara.html de același judecător care încalc statul magistratului în mod grav de acela judecator care încalc proceduri elementare HTTPS 2.Sleși slash judecatoarea tranca decizii stum, de, de același judecator care plagia nimeni nu verific HTTPS 2.Sleși măro.mania și despre plagiatele a. De același judecător judector care dispune expertiză de zeci de euro în dosare cu experia la chiar de iai ulterior, când rezultatul este prejudiciu egal cu zero. În tur proba administrat chiar de ea /adevarul și Horia georgescu judecat dos și index.html, de acela judecator care închidec refuzarea singurii care a fost cercetat de agenia naional de integritate în timpul mandatului meu urmare unei sesizări formulate de CSM htp2.m.lujuro.ro partenera lui Dorel Isi face de cap judecat, Ideea de același judecator care anulează sentine de achitare http 2. www.sursazileiro.slash judecatoarea care condamnat-o pe i. Poate Curtea de Apel București a considerat ce trant numai de bine printre ceilalți magistrai. Imaginea acestei instane nu mai poate fi petați de comportamente reprobabile. Dar nu este suficient, această judectoare trebuie să răspund disciplinar, nu să fie extras și recuperat pe un loc cel du, după ce m-a condamnat vedit nelegal în mare grab http2.eslashme.lujuro.eslash excludere din magistratura pentru activita și. Cu siguran va motiva decizia în aceste zile, încercând să pun presiune mediatic pe completul de la ICJ care va promuna o decizie, curând, în dosarul anărpunul. Doamna judector Ana Maria Tran dă da o veste proastă, nu vei realiza nimic cu această manevrie fii, predictibil de altfel. Sunt ei compromis profesional definitivii se nu vemi redac protectorii dumneavoastră ve vor abandona într-o zi, pentru ce ataamentele amentele se schimb. Eu tiu cel mai bine. <fie> Îmi doresc să avei parte de justia de care am avut eu parte. Arat Horia Georgescu pe pagina personală de Facebook.